Întâlnire de foc, prima confruntare dintre premierul Dencil, subliniere presubliniere din Teleiohanis, după cererea de desecretizare a protocoalelor dinase.3.T. Consiliul Suprem de Aprare a Berii se subliniere pe în subliniere din C, la Palatul Cotroceni.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 Administrația prezidențială a anuncat săptămâna trecut ce pe ordinea de zi a subliniere din cei sunt incluse subiecte referitoare la activitatea de subliniere urată de instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale în anul 2017. Subliniere -i principalele obiective pentru 2018. Activitatea de subliniere urat de Consiliul Operativ de Securitate. Cibernetic în anul 2017 Subliniere-i prin Principalele obiective pentru 2018, activitatea des subliniere urat de Centrul Național de Respuns la Incidente de Securitate Cibernetic CERTRO, în 2017 subliniere -i planul de activitate pentru anul 2018, activitatea des subliniere urat de Consiliul Suprem de Aprare a Berii în anul 2017. În cadrul sublinierei din cei vor fi abordate sublinierei alte subiecte de interes pentru securitatea națională, a menționat sursa citat. E din Marcia, Csat este prima la care particip premierul Viorica Dencil sublinierei membri ai cabinetului său.